Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Slované, mezi nimi i Češi, žili v 6. století klidně a spokojeně ve svých nových domovech. Pak ale přišla pohroma. A vás i z východu. Tito krutí stepní bojovníci si míru milovné Slovany nelítosně podmanili. To bude jistě ten franský kupec sám. Hele, avazy se vracejí. Sámovi teď opravdu nezávidím. Jen počkejte, to vám nedaruju. A z vás udělám statečnou armádu. Ať chcete, nebude. Pozor! Vpravo, Vlíbek, back! Čelé vzad, k zemi snik. Děkuji, že jste si mě zvolili velitelem. Dobře jste udělali. A teď vzůru na Já vám dám kazit mime obchody a tak Boj, vedený za ideály, skončil slavným vítězstvím. Sámo nahrad! Oh, samo samo nahrad, samo nahrad, nahrad. Sámo v čele Slovanů vytvořil mocnou říši. A to se přestávalo líbit franskému králi Dagobertovi. Rozsekejte sama na nudle, je to obyčejný kupec, žádný voják. Rozkez! Obě armády se střetly v roce 631 u Vugastisburku. Není to obyčejný kupec. Sámo poráží i francouzskou armádu. Tláva, ať je To byla neporazitelná Sámova říše. Po jeho smrti sice zanikla, ale její sláva trvá dodnes. dnes. <těk>